Так зараз виглядає робоче місце, а ось тут пролетів осколок. Вибиті вікна, викручені рами та уламки скла на підлозі – так зараз виглядає магазин Юрія після удару російської ракети. Чоловік розповідає, розташований поблизу заклад. У цей час був зачинений. За словами власника, на щастя, ніхто не постраждав. Залетіли осколки, була дуже сильна ударна хвиля. У приміщенні одним із вцілілих залишився акваріум з рибками. Повністю завдані збитки Юрій ще не підраховував. За його словами, вони складають кілька мільйонів гривень. Просто порозривало стелі, повикручувало лудки в дверях, повикручувало рами вікон і порозбивало всі вікна. Ну, не можу сказати точно, але тут мільйони гривень, на жаль. Ракетний удар по Хмельницькому Росія нанесла вчора. Про його наслідки розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Відбулося влучання військовий об'єкт в місті Хмельницькому. Пошкоджена техніка, також є влучання у автозаправочну станцію. Окрім того, пошкоджено 8 транспортних засобів, 13 навколишніх житлових будинків, та складські приміщення. Через удар російської ракети госпіталізували вісім цивільних людей до лікарень міста. П'ять з них – до Хмельницької обласної лікарні. 22-річна дівчина померла. Про це розповідає завідуючий відділенням екстреної та невідкладної медицини Костянтин Криньов. П'ять пацієнтів, троє в важкому стані, двоє в середньому троє прооперовані. Всім іншим надана вкладна допомога. На ранок одна пацієнтка померла і четверо в середньо стані. Усі характеризуються міновибуховими травмами. скелетна травма, закриті травми грудної клітки, черепно-мозкової травми і множення осколкових поранень. Залишиться четверо поки що на Їх життю нічого не загрожує, але за об'ємом, важкістю травм, звісно, вони повинні перебувати в стаціонарі. Про стан ще трьох госпіталізованих людей, які були направлені до Хмельницької міської лікарні, телефоном розповів її директор Валерій Гарбузюк. Два пацієнта доставлено каретової швидкої допомоги. Це чоловік 90, 1999 року народження та жінка 2003 року народження. По самозверненню звернувся ще один чоловік трошки пізніше, 30 років вік. В них там більше було поверхневі, осколкові ураження, які після обробки на травмпункті були, скажімо так, повністю ліквідовані, оброблені і пацієнти в задовільному стані були направлені додому. Олександр Федорчук – голова об'єднання співвласників одного із багатоквартирних будинків, який пошкодила російська ракета. Каже, бачив її на власні очі. Чоловік показує пошкоджені квартири. За його словами, таких – 45. Також зірвані ворота – 30 гаражів. Зараз їх ремонтують. Вже машини там стояли. У машинах піднимали крыши з рівної вулини. Там комерція, двері всі розбиті стекла всі вибиті, ворота – це просто приставлено. Всі вони сорвані з петель, і взрівна ворона пішла аж на ту сторону, у двор. З тієї сторони теж є поскоджені ворота, там, де люди живуть, вікна повибивало. Осколки ракети були в квартирах і у стінах будинку. Їх вже повиймали, каже Олександр Федорчук. Ось таких осколків на цій території було більше ста штук. Мы их пособирали и выкинули, чтобы дети не брали их в руки. Взрывной волной выдавила оконные рамы прямо вовнутрь в дом. Если бы не этот новый будинок, то он спас, можно сказать, спас наш будинок от взрывной волны. Олександр Федорчук каже, мешканці будинку не постраждали, багато з них перед цим роз'їхалися. За його словами, пошкоджених квартир може бути більше. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.